تو دوستو آج ہم پاکستان اور انڈیا کی نیشنل ایئر لائنز یعنی پی آئی اے اور ایئر انڈیا کے درمیان کمپیریزن کرنے جا رہے ہیں کہ ان میں سے کون سی ایئر لائن بہتر ہے اور اس ریس کو کون جیتنے والا ہے یہ ویڈیو بہت انفارمیٹیو اور زبردست ہونے جا رہی ہے اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ آخر تک ہمارے ساتھ رہیے بنگش انفو ٹی وی میں ایک بار پھر سے خوش آمدید تو پی آئی اے اور ایئر انڈیا کے درمیان جو پہلا ٹاکرا ہے وہ ہے شپ یا ملکیت تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائنز کی یہ پاکستان کی قومی ایئر لائن ہے اور پاکستان کی سب سے بڑی ایئر لائن بھی ہے اس کی بنیاد 29 اکتوبر انیس سو چھیالیس کو کے نام سے رکھی گئی تھی پر اس کی بنیاد بھی پاکستان میں نہیں بلکہ اس وقت کے برٹش انڈیا کی حکومت میں کلکتہ میں رکھی گئی تھی لیکن جب پاکستان آزاد ہوا تو اس کا آپریشن پاکستان میں منتقل کر کے اس کا نام پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائنس رکھ دیا گیا جبکہ ایئر انڈیا بھارت کا نیشنل کیریئر ہے یہ ہندوستان کی سب سے قدیم ترین ایئر لائنز میں سے ایک ہے لیکن آپ کو بتاتے چلیں کہ اس کا بھی پہلے سے نام ایئر انڈیا نہیں تھا بلکہ اس کا نام ٹاٹا ایئر لائنز تھا جس کی بنیاد جی آر ڈی ٹاٹا نے 1932 میں رکھی تھی لیکن بعد میں 1946 میں اس کا نام تبدیل کر کے ایئر انڈیا رکھ دیا گیا اور اس طرح سے یہ ہندوستان کی قومی ایئر لائن بن گئی لیکن حالیہ برسوں میں کافی مشکلات اور آپریشنل چیلنجز کا سامنا کرنا پڑا جس کی وجہ سے دو ہزار میں ایئر انڈیا کو پرائیویٹائز کر کے ٹاٹا گروپ کو سیل کر دیا گیا جس کے بعد اب ایئر انڈیا کی اصل آنر ٹاٹا سنز ہیں فلیٹ پلیٹ یا جہازوں کی تعداد کی بات کی جائے تو اس ریس میں ایئر انڈیا کافی آگے ہے جن کے پاس چھوٹے بڑے جہاز ملا کر تقریباً 122 جہاز ہیں جو زیادہ تر بوئنگ ٹریپل سیون اور ایئر بس اے تھری ٹوینٹی پر مشتمل ہیں جن کی اوسط عمر تقریباً تیرہ سال ہے جبکہ ایئر انڈیا نے حال ہی میں بوئنگ سیون ایٹ سیون ڈریم لائنرز حاصل کی ہیں جو کہ کافی ماڈرن جہاز ہیں جبکہ پی آئی اے کے پاس اب تک تقریباً بتیس جہاز ہیں جس میں زیادہ تر بوئنگ ٹریپل اور ایئر 320 جو ڈومیسٹک کے حوالے سے ایئر انڈیا آگے ہے ایک سو دو اور انٹرنیشنل ڈیسٹینیشن کے لیے آپریٹ کرتی ہے جبکہ پی آئی روزانہ تقریباً پچاس فلائٹ ایشیا یورپ مشرقی وسطا کے لیے آپریٹ کرتی ہے سیفٹی سیفٹی کے لحاظ سے دونوں ایئر لائن برابر ہیں کیونکہ دونوں ایئر لائنس کو متعدد حادثات کی وجہ سے کافی نقصان اٹھانا پڑا ہے جس میں پی آئی اے کی کل 23 انسیڈینٹس اور ایکسیڈنٹس ہوئی ہیں جن میں ریسنٹلی مئی 2020 میں کراچی میں پی آئی اے کی فلائٹ پی کے ایٹ تھری کا حادثہ تھا جس کے نتیجے میں 97 افراد جام بحق ہوئے تھے اسی طرح ایئر انڈیا کے کل سترہ انسیڈنٹس اور ایکسیڈنٹس ہوئے ہیں جن میں ریسنٹلی اگست دو ہزار بیس کو ایئر انڈیا ایکسپریس کی فلائٹ ون تھری فور فور کا حادثہ تھا جس کے نتیجے میں اکیس افراد جام بحق ہوئے تھے تاہم دونوں ایئر لائنز اپنے عملے کے لیے حفاظتی اقدامات اور تربیت کو بہتر بنانے کے لیے کافی اقدامات کیے جا رہی ہے آن ٹائم پرفارمنس آن ٹائم پرفارمنس یا بر وقت کارکردگی کی بات کی جائے تو ایئر انڈیا اس دور میں پی آئی اے سے پیچھے ہے کیونکہ ایئر انڈیا کے جہازوں کی مینٹیننس یا دیکھ بھال میں کافی حد تک ڈیلے دیکھا گیا ہے اور ایئر ٹریفک کنجیشن یعنی زیادہ رش جیسے عوامل کی وجہ سے ایئر انڈیا کو کافی شکایات کا سامنا کرنا پڑتا ہے حالانکہ پی آئی اے کو بھی کافی باتیں سننے کو ملتی ہیں لیکن ایئر انڈیا کے مقابلے میں پی آئی اے کی بر وقت کارکردگی یا آن ٹائم میں کافی بہتری دیکھنے کو ملتی ہے جس میں ائرلائنگ کی بہتر شیڈولنگ اور بہتر گراؤنڈ ہینڈلنگ جیسے اقدامات کی وجہ سے پی آئیے ائر انڈیا سے آگے ہے ٹکٹ پرائز ٹکٹ کے حوالے سے بھی پی آئیے ائر انڈیا سے بازی لے جاتی ہے کیونکہ یہ اپنے پیسنجرز کو زیادہ تر کم قیمت میں ٹکٹ موہیا کرتی ہے جبکہ ائر انڈیا کے ٹکٹ ریٹس پی آئیے کے مقابلے میں تھوڑے مہنگے ہوتے ہیں ان فلائٹ ایکسپیرنس تو ویسے تو دونوں ایئر لائنس کی سیٹیں آرام دہ ہیں جس میں کافی لیگ روم یعنی سیٹوں کے درمیان پاؤں پھیلانے کے لیے جگہ کافی ہوتی ہے تاہم ایئر انڈیا کے نئے جہاز زیادہ جدید اور ان کی سیٹیں زیادہ آرام دہ ہوتی ہیں انٹرٹینمنٹ کے لحاظ سے بھی ایئر انڈیا آگے ہے کیونکہ ان کے اکثر جہازوں میں وائی فائی ہے اس کے علاوہ ایئر انڈیا کے پاس فلموں ٹی وی شوز اور میوزک کی وسیع کلیکشن موجود ہیں جبکہ خوراک اور مشروبات کے حوالے سے پی پاکستانی اور ویسٹرن کانے پیش جبکہ ایئر انڈیا ہندوستانی اور ویسٹرن کانے پیش کرتا ہے دونوں ایئر لائنس پر کانے اور مشروبات کا معیار مختلف ہو سکتا ہے لیکن اوور آل ایئر انڈیا یہ بازی لے جاتی ہے کیونکہ ان کا فلائٹ میں کانا بہتر ہوتا ہے کسٹمر سروس کسٹمر سروس کے معاملے میں ایئر انڈیا کو ناقص سروس کی وجہ سے کافی تنقید کا سامنا کرنا پڑا ہے کیونکہ پیسنجر کا اپنی فلائٹ کے لیے لمبا انتظار اکثر فلائٹ کا کینسل ہونا اور کسٹمرز کے ساتھ کمیونیکیشن گیپ یعنی ان کو بر فلائٹ کے صورتحال سے آگاہ نہ کرنے کی وجہ سے بہت سے پیسنجر ناخوش ہیں تاہم چونکہ اب یہ ٹاٹا کے پاس آ گئی ہے تو اب توقع کی جا رہی ہے کہ ایئر لائن اپنے اسٹاف کو بہتر ٹریننگ دے کر اپنی کسٹمر سروس کو بہتر بنا لے گی جبکہ اس کے مقابلے میں پی آئی اے کافی بہتر ہے لیکن پھر بھی پی آئی اے کو بھی کسٹمر سروس کی وجہ سے تنقید کا سامنا کرنا پڑتا ہے جس میں ڈیلے فلائٹس اور لگیج کا بروقت نہ پہنچنا جیسے مسائل شامل ہیں لیکن اوور آل کسٹمر سروس کے حوالے سے پی آئی آئی ایئر انڈیا کے مقابلے میں آگے ہے تو دوستو یہ تھی پی آئی اے اور انڈیا کے درمیان کمپیریزن امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی مزید ایویشن کے بارے میں جاننے کے لیے بنگش انفو ٹی وی کو لازمی سبسکرائب کریں اپنے میزبان مراج شاہد کو اجازت دیجئے اللہ حافظ